Semasa malam mula kenal flash dulu, saya beranggapan bahawa semakin banyak monitor yang digunakan untuk pantau chart, maka semakin banyaklah profit yang first rate itu boleh dapat. Kita pertama kali menonton video di channel ini saya perkenalkan dulu nama saya Kusyari dan saya merupakan founder pada Facebook page dan website Scott Forex ForexMaring yang bergiat aktif untuk membantu anda yang berminat untuk belajar forex trading bagi menjana pendapatan tambahan secara online. Benarkah anda membayangkan bahawa untuk memulakan kerjaya sebagai seorang forex trader, anda perlukan sebuah milik yang lengkap dengan beberapa biji monitor supaya anda dapat memantau beberapa karir dalam satu masa. Semasa mula-mula kenal dengan forex trading dulu, saya merangkakan bahawa semakin banyak monitor yang saya gunakan untuk memantau pergerakan chart, maka semakin Banyaklah profit yang saya boleh dapat Dalam imaginasi saya, kalau boleh Nak ada 8 monitor 6 untuk monitor chart Dan 2 lagi untuk tengok live streaming Berita ekonomi seperti Bloomberg dan CNBC Ternyata anggapan tersebut salah Dan anda sebenarnya tidak perlu 8 monitor Untuk mula trade forex Sebelum meneruskan topik ini dengan lebih lanjut Saya ingin tekankan bahawa jumlah monitor yang diperlukan Amat bergantung pada cara trading anda Jika anda seorang day trader atau scalper Mungkin anda memang perlukan Banyak monitor Supaya dapat memantau Banyak pay Pada satu masa Kerana biasanya Scalper akan ambil Beberapa pips sahaja profit Dan trade Menggunakan time frame Yang kecil Tetapi jika anda baru Mahu bermula untuk trade forex Sebaiknya gunakan dulu Apa sahaja yang anda ada Untuk trade Jangan terus nak Belanjakan beberapa Ribu ringgit Untuk beli grafik card Dan 8 biji monitor Sebenarnya sekarang ini Sudah ramai Forex trader yang hanya Gunakan smartphone Sahaja untuk trade forex Lagipun Smartphone pun dah Canggih-canggih sekarang ni RAM untuk smartphone pun ada lagi yang lebih besar daripada laptop yang terdapat di pasaran pendapat saya kalau nak trade dengan smartphone pastikan yang bateri phone anda tahan lama dan screen phone tu cukup besar untuk zoom in supaya anda dapat nampak candlestick dan price untuk currency pair yang anda nak trade tu kalau untuk saya, saya lebih selesa untuk gunakan laptop dulu untuk buat technical analisis dan pasang entry kemudian barulah saya akan monitor position kenaan dengan menggunakan smartphone seterusnya bagi yang dah cukup serius untuk trade forex anda sebenarnya boleh dengan hanya menggunakan laptop sahaja Saya cadangkan untuk anda gunakan laptop dengan skrin bersaiz sekurang-kurangnya 14 inci Satu sahaja kekurangan kalau guna laptop ni kalau guna lama sangat boleh menyebabkan sakit tengkuk sebab kena menunduk sepanjang masa menggunakan laptop Jadi kalau anda jenis yang suka spend masa berjam-jam depan monitor untuk buat kerja atau trade forex sebaiknya dapatkan satu lagi ekstra monitor yang sama paras dengan mata ataupun berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada paras mata anda ataupun anda boleh beli satu keyboard dan letak laptop supaya monitor itu berada sama paras dengan mata anda jadi jadi kita dapat simpulkan bahawa kita tidak perlukan banyak-banyak monitor untuk berjaya sebagai seorang forex trader Kalau ada banyak monitor ataupun guna laptop dan PC yang paling canggih pun belum tentu boleh jana profit dalam forex trading ini Adalah lebih baik jika fokus pada perkara lebih penting seperti teruskan untuk mendalami ilmu forex trading yang bersesuaian dengan anda Dan timbal lebih banyak pengalaman dalam arena forex ini Jadi kalau anda betul-betul berminat -betul untuk start forex trading tetapi tak ada laptop ataupun PC Boleh cuba gunakan dulu smartphone untuk trade cuba cari teknik yang anda boleh gunakan di phone dulu. Kalau belum jumpa teknik yang simple, mungkin anda boleh cuba teknik mudah seperti teknik empat serangkaian dari sebuah Faris Mirif. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan semoga jumpa lagi di video saya yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.